Com puc publicar continguts dividits per capítols a l'aula virtual? El recurs del llibre et permet organitzar els continguts de l'assignatura en diverses pàgines com si fos un llibre. Aquestes poden contenir fitxes multimèdia, arxius, imatges i, sobretot, textos. Per tal d'afegir un llibre a la teva aula virtual, Cal que amb l'edició activada et situïs a la secció on vols incorporar aquest recurs i facis clic sobre Afegeix una activitat o un recurs. Al selector d'activitat, fes doble clic sobre Llibre. En aquest apartat es troben els paràmetres generals del nostre llibre, tot i que el contingut del mateix s'introdueix a posteriori. Un cop hem indicat el nom com a mínim, desem els canvis per continuar. Per incorporar contingut al llibre, cal que facis clic sobre el recurs creat. Automàticament accedeixes a la primera pàgina del teu llibre. Com veus, el contingut a afegir pot ser molt divers, textos, imatges, vídeos i fins i tot altres fitxers. Potser aquesta última opció no és la més coneguda, per això et mostrem un exemple. editada aquesta primera pàgina des dels canvis. Ara per afegir una pàgina nova, només cal que facis clic sobre el símbol més que apareix sota el títol de la primera pàgina creada al bloc de l'índex.